Για αισιόδοξε υπερβολέ και παλιότερα, αλλά σήμερα η μέρα είναι πράγματι ιδιαίτερη γιατί είναι Παρασκευή! Παρασκευή! μη. Η καλύτερη μέρα της εβδομάδα από όλες τις μέρες! Η Παρασκευή είναι η Κορυφή! Α, μακάρι να μπορούσα να χαρώ μαζί σου όλοι, όμω σήμερα είναι Παρασκευή και 13! Η συνήθεια κακοτυχία μου θα είναι έξτρα τρομερή! Oh, oh! Ηλικία έχει δίκιο. Η τύχη υπάρχει στα λήφια. Νάγκια απόδειξη. Φτιάχισε ήδη. Συνήθω, καλή και κακή τύχη συνεπάρχουν με αρμονία. Τροπλευρέ μια καλορυθμισμένη ζυγαριά. Αλλά την Παρασκευή και το 13, όλα εντείνονται ιδιαίτερα. Οι κακότυχοι τύχοι, όπω η χρήμαση <Συλίκη> λίμπτερ, γίνονται έξτρα κακότυχοι. Μπαράει το 1,5 ευρώ μου και την αξιοπρεμία μου. Από την άλλη, οι καλότηχοι τιτί γίνονται έξτρα καλότητοι. Βουάου! Wow, wow. Δύο σακουλάτια Α, ah, τυχερούλα.